На фотовиставку фотогероя прийшов спеціаліст роти патрульної служби поліції особового призначення Миколаїв Євген Степаненко. У 2014 році у рамках ротації батальйон відправився в зону антитерористичної операції. Тоді чоловік обіймав посаду начальника штабу. Ну, саме така, скажімо так, найгарячіша точка це Лутуги під Луганськом, золоте, блокпост, шахта, карбоніт. Там буквально від лінії розмежування не більше трьох кілометрів. Тому що наприкінці ротації це був травень-червень 2015 року. Потрапили під обстріл із мінометів накривали. Але я не знаю, може у них коригувальники погані і навідники. тобто міни їх низько літали, але трохи повз тим не менш всі живі здорові повернулися. Євген Степаненко показує світлину. Це одна з перших ротацій роти патрульної служби поліції особового призначення Миколаїв. Зі хлопці і байці, і тут і бійці, є командир роти та командир взводів, та просто міліціонери на той момент. А це триколірна кішка. Це разом з ними їздила. З бази ми її забрали та з собою її возили. Ось Кошеня чорне. Вони обоє прибилися в Нової Дарі. І чого їх кидати? Тварина прийшла. Шкода. І так і привезли до Миколаєва. «Згадуєш, який час тоді був на той момент. На фото дехто вже звільнився. Хтось знайшов себе в іншому підрозділі». На запрошення організаторів на захід прийшла Антоніна Параскун. Говорить, не може виокремити жодну зі світлин. «Це дійсно та секунда, який фотограф спіймав і е Цю секунду можна згадати через роки. І ми будемо знати, про що це говориться, про що це йдеться. Дійсно, роботи дуже цікаві, дуже такі животрепещущі, такі вони аж піднімаються, а внутрі все. Мені сподобалися ці роботи. Чому? Тому що вони дійсно, кожен намагався спіймати ту істину, яку він хотів побачити. На виставці представлено роботи миколаївського фотографа Ігора Єрмалаєва. «Це навчання, які відбувалися в нашому місті. Вони мене здивували своєю емоційністю, своїм накалом, патріотизмом. І хотілося, звичайно, сфотографувати, передати рішучість воїнів. Для майстра, власне, знімок починається до секунди, як він стався. У цьому найвищий пілотаж у фотомистецтві. Особливо, коли це стрибки, стрілянина. На фотовиставці представлено 33 роботи восьми миколаївських фотографів, а також архівні світлини відділу комунікації Нацполіції Миколаївської області, військової частини А-44-65 тощо. «На світлинах представлено різні роди військ, тобто це, ми намагалися взяти ширше. Ну, і Знаєте, дуже багато фотографій нам здало, але на виставки ми не мали можливості дати всі фотографії, але найяскравіші, найемоційніші ви бачите». Фотовиставка «Фотогерої» експонується в холі Миколаївської облдержадміністрації. Триватиму до 14 грудня. Хід вільний. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.